Прапорами, квітами та обіймами на залізничному вокзалі в Миколаєві зустріли спортсменів Анну Гонтар, Сергія Паламарчука та Наталю Косміну. Вони брали участь у паралімпіаді, яка відбулася в Токіо. Анна Гонтар є бронзовою призеркою і горсплавня на дистанції 50 метрів вільним стилем. Для 17-річної спортсменки це були дебютні змагання на такому типу рівні. «Я просто працювала на свій результат і у перший змагальний день я заробила першу свою медаль. Це були неймовірні відчуття, які я до сих пір не можу зрозуміти, тому що дуже важко мені далася ця медаль і я хотіла ще медаль, але конкуренція була дуже великою. Я зробила усе можливе і заробила тільки одну медаль. З України була дуже велика підтримка, дзвонили, писали, підтримували виски, постійно щодня телефонували, у Києві Анну Гонтар зустріла її мати Олена. Говорить, дуже задоволена виступом своєї доньки на Паралімпіаді. «Щаслива, що дитина повернулася додому, хвилювалася за них, все пройшло добре. Гарна зустріч була у Києві. Україна спорт зустрічали, Сушкевич Валерій Михайлович, міністр спорту зустрічали. Така була тепла зустріч наших спортсменів. Спортсмен Сергій Паламарчук також займається плаванням. Є трикратним призером Паралімпійських ігор 2016 року у Бразилії. Найкращий результат, який продемонстрував спортсмен на Паралімпіаді у Токіо – шосте місце на дистанціях 50 метрів на спині та 50 метрів вільним стилем. Говорить, в Японії в першій частині паралімпійського турніру було дуже спекотно. І це частково сказалося на його результатах. «Конкуренція, сильні суперники там були. ...такі, з ними тягатися треба. Постараюсь ще покращити, а там як вийде. Буду працювати. Постараюсь поїхати до Парижу». Наталя Косміна брала участь у паралімпійських іграх з настільного тенісу. Спортсменка зупинилася на груповій стадії змагань та не зуміла поборотися за медалі. Колишня директорка дитячої юнацької спортивної школи для людей з інвалідністю Алла Черевко каже, на цих змаганнях їй не пощастило жерпкування. Перша сіяна. Вона попала на японку і не вийшла з-під групи. Дуже шкода. Але вона дуже багато працювала перед Паралімпіадою, і я думала, що все попереду. Попередні Паралімпійські ігри вона перемогла. Але, на жаль, китайці, японці достатньо сильні. Вони взагалі у всіх видах спорту сильні, але у тенісі особливо. Це їх вид спорту. Анна Гонтер та Сергій Паламарчук виступали у категорії спортсменів з фізичними вадами. Наталя Косміна – у категорії спортсменів з вадами розумови та фізичного розвитку, говорить начальниця Миколаївського регіонального центру... ...з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Тетяна Жуковська. «Ми очікували більшого, звичайно. Від плавання очікували більшого. У настільному тенісі дівчина, на жаль, не вийшла у фінал. Єдина, хто не вийшла у фінал, це була наша Наташа Косміна. Будемо тренуватися, будемо працювати. Висновок один – працювати треба більше». Олександр Гресь, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.